بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لازم نفهم صح موت الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا ليه بقول وفاة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنا عايزه يتوفي لا قدر الله لا مش عايزه يتوفي طبعا بل على العكس أنا بدعوه مرارا وتكرارا قبل أن يأتي يوم وفاته عشان نطلع الملكة كليوباترا وياخد حصته ألفين مليار. دولار كل سنة من المهدي المنتظر ان شاء الله يعني انا بتنبأله بالحاجات دي شوف بتنبأله بالخير قبل الشر لان برضو الموت ده يعني يعتبر شر يعني عشان يعني الناس اللي وراه وكده وعائلته طبعا ربنا يلطف بيهم لكن انا الامر ده مش بايدي يا جماعه انا بس بقى مجرد ان انا لكم الاخبار. الاخبار اللي هي بتيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى مش حكاية بقى رسول او نبي الرسول او النبي ده بقى بيبقى معاه شريعة ومعاه بقى صلاة وصوم وزكاة ومش عارف ايه انا ماليش في الكلام دوت انا مجرد بوصل المعلومة عشان تاخدوا الحيطة والحذر الرئيس أخذ الحيطة والحذر وعايز يخرج مصر الى مستقبل افضل يجي يتعاون معي معلش انا مواطن عادي وضعيف لكن قادر ان انا احقق لكم حلمكم ان انتم تخرجوا برا الدايرة دي خالص الغلاء الاسعار والكلام ده لكن محدش هيهتم برضو بكلامي يقولك انت مين انت يعني عشان تطلعنا وانت مين انت عشان ربنا يكلمك ولا يقولك ولا يدي لك علم الغيب نقول الرئيس مش عارف ايه فطبعا مفيش حد يهتم بي انا بقول الكلام ده ده الحقيقة اللي انا شايفها ولمسها من تعليقاتكم برضو يعني لان كنتوا يعني طبعا مش متأكدين من كلامي دوت لكن هيحصل ان شاء الله ولما يحصل وعدين جالي انا تأكيد كمان من السما مرة تانية بوفاة الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الجمعة واحد شوال ما نشوف بقى نستنى ما يحصل الكلام له هل هو حقيقي ولا مجرد خيالات وخزعبلات زي ما بيقولوا في التعليقات او هبل او جنون ممكن يكون كلام كنت صح وانا كلامي غلط وممكن كلامي يبقى انا صح ويموت الرئيس خلاص بس شعرت عرفه ترجعوه تاني يحيى من جديد خلاص مات فهنا بقى ربنا بيعمل ليه كده عشان يعمل تفريغ للسلطة تمهيدا لما بقى المهدي المنتظر عشان يحكم مصر هي دي اول حاجة وتاني حاجة عشان تتاكدوا من صدق كلامي ان بعد كده إما تخرجوا الملكة كيلوباترا عشان يجي عليها المهدي المنتظر أو السيد المسيح يقوم بإحيائها أمامكم وتبقى دي آية ملكه على مصر بدون انتخابات بقى وبدون كعبلة أو ننتظر انهيار السد العالي بعد وفاة بقى الرئيس يعني إذا حصل فعلا في واحد شوال يوم الجمعة وفاة الرئيس يبقى إيه؟ الطوفان يا إما نخرج الملك كليوباترا ونقيمه سد وقائي جديد ينقذنا من انهيار السد العالي لأن انهيار السد العالي ده حتمي أمر حتمي وربنا وعدنا بيه إذا جاء وعد ربي حقه جعله دكا اللي هو السد العالي ليه بقى السد العالي؟ لأن نزول قرنين قام ببناء السد الأول في منطقة مطلع الشمس مطلع الشمس دي هي مدار السرطان التي تتطابق مع مدينة اسوان ده من ناحية الجغرافية اللي انا درستها بقولها لكم معلومة يعني تفيدكم بقى وما تفدكمش انتم حرين برضو هو عايزين تستنوا برضو بقى يعني بعد ما يحصل برضو وفاة للرئيس فعلا وكده برضو محدش يصدقني في الكلام اللي انا بقوله ده يبقى انتم بقى ايه حرين يبقى إيه انت مش مكتوب لكم اصلا تعيشوا مع المهد المنتظر يعني يحصل بقى ايه تفريغ للشعب نفسه بقى يعني ربنا لما بيقدم على قوم يذهب بهم ويأتي بقوم جديد وليس على الله بعزيز يعني عادي جدا مفيش اي مشكلة في اختياركم ليه انا بسيب لكم حرية الاختيار هنا مقدرش انا اجبركم على أنتوا تمشوا في مسار معين او عن طريق القهر او الاجبار بقى لا لازم تأمنوا وقعوا ومش عارف ايه و... ويلا عشان نبنوا السد لا مفيش الكلام ده ستبقوا على حريةكم خالص عايزين تطلعوها الملكة كليوباترا دلوقتي بعد وفاة الرئيس قبل وفاة الرئيس ماشي عايزين تستنوا طلعوها بقى بعد انهيار السد العالي لما تكونوا خلاص بقى رحتوا خالص برضه مفيش مشكلة لأن دبة الأرض دي مهمة للغاية وهي تبدأ بقى بفعاليات علامات الساعة الكبرى وعناصر الخير وتنقذنا من كل شيء فاحنا نترقب هذا الموضوع ونقوله ايه الكلام ده مجرد هبل وعبط ومجنون ومحشش وكل حاجة انتوا تقولوها أنا قابلها برضه ماشي لغاية لما يحصل كلامي صح. فانتوا اعتبروني مجنون وخزعبلات وعباطه لغاية ايه ما يحصل الكلام اللي انا بقولكوا عليه ده ساعتها هتصدقوني بس يبقى ايه قضية الامر الذي فيه تستفتيان يعني, يعني احنا بننتظر وخلاص والباقي علي الله بس يعني الامر بسيط جدا ولا عن ننزل في ثوره ولا روحه في حته رايحه دماغنا قاعدين في بيوتنا تمام ناكله ونشربه. ونترقب الأخبار ايه اللي هيحصل بقي في الأيام اللي جاية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني من مدينة الأسكندرية متنبأ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر وحاصل ليصانص أداب قسم جغرافيا وتحديدا المواقع الجغرافية لعلامات الساعة الكبرى ومدي أهميتها علي الأمن القومي المصري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا على حسن متابعتكم واستماعكم لي وانتظروني في كل جديد باذن الله